Dan Andronic, dezvluire incendiare, Covesi a primit bani de la Sebastian Ghii, fostul deputat confirm. Jurnalistul Dan Andronic scrie astăzi în ce e Fadna, Laura Codroa Covesi, în perioada octombrie 2012-mai 2013, a primit bani de la Sebastian Ghii. Laura Codroa Covesi vroia să-i cumpere o în Un amic, modest, dar nou. Potrivit relatrii lui Sebastian Ghi, Covesi nu avea suficienii bani, îi mai trebuiau 7.000 de euro. A a apelat la prieteniei de la București. În această situaie, generalul Serei Florian Coldea a apelat la Sebastian Ghica să fac rost de restul de bani pentru prietena lui, Covesi. Iar Sebastian Ghica a executat. Prima dată 7000 de euro cheș lui Florian Coldea ca se, ideala urei Covesi pentru a îi complet arestul sumei necesare achizionării mai ni. De altfel, din studiul declarației sale de avere din 2.905.2012 rezul la Laura Codroac nu avea alte venituri în afara de salariu, avea un credit ipotecar de 75.000 de euro luat pentru achizionarea unui apartament de două camere. Atât. Nici o maină, nici bijuterii sau alte conturi cu bani în bancă. A primit Laura Codroacovesi banii? Sebastian Ghimp i-a spus și da, mai mult a primit Timul umiri. Scrie Andronic, într-un nou episod, noi suntem statul. Într-un răspuns pentru Antena 3, fostul parlamentar confirm dezvăluirile lui Dan Andronic. Confirm dezvăluirea lui Andronic. Este real. I-am dat banii lui Covesi pentru mai. -i. Banii n-au mai fost returnați, a spus Ghi pentru Antena 3.